Чи допомагає майданчик підготуватись до аукціону? Кожен учасник на майданчику є тендер має персонального менеджера. Це одна людина, яка з вами на зв'язку та в курсі вашого аукціону. Вона допоможе підготувати документи до аукціону, розповість, як правильно підписати електронним підписом, як його отримати та перевірити, а головне про те, чи відбувається в онлайн аукціон і підготує до нього тобто розкаже про всі тонкощі електронного аукціону, які варто врахувати, щоб виграти та отримати необхідну вам земельну ділянку. Тому, відповідаючи на питання, саме на єтендер учасники отримують повний супровід та підтримку від менеджера і можуть бути впевнені в ретельній перевірці підтверджуючих документів до аукціону.